بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الى اهالي جزيره الوراق اه نرجو من سيادتكم اخلاء الجزيره وان تستمعوا الى كلام الحكومه عشان اصلا الجزيره دي من مصيرها الغرق بالنيل بعد انهيار السد العالي سوف يتم محو هذه الجزيره من اولها لاخرها ولا يبقى فيها شيء فانفدوا بجلدكم احسن وخذوا اي تعويض تدهولكم الحكومة وتخلعوا بعيد عن الجزيرة دي لان مصيركم الهلاك ان استمريتوا فيها وان كنتم تحسبوا شيء شرا لكم فهو خير لكم وانتم لا تعلمون فمن فضلكم من فضلكم عدم اثارة الشغب و. وعلى الحكومة أيضا تعودهم التعويض المناسب وإخلاء الجزيرة بأسرع وقت ممكن حتي ينجو من بأنفسهم دا ربنا بيحبكو اللي هو باعتلكو الرئيس عبد الفتاح السيسي لإخلاء الجزيرة لأن لو علمتم الغيب لأكثرتم من هذا الخير وقلتوا يا ريت كنا مشينا من الجزيرة دي كان أحسن لنا. وكان معكم امل حسني متنبئ بعلامات الساعه الكبرى ومحدثكم من مدينه الاسكندريه تليفون 01285789734 وشكرا على حسن استماعكم ايها المواطنون